Здравейте и добре дошли в онлайн курса КлимАлт. Енергийната бедност е един от горещите проблеми на съвременното общество. Тази лекция ще ви въведе в темата, основните и предизвикателства и възможните решения. Често се забравя, но според всеобщата декларация за правата на човека, хората живещи в условия на енергийна бедност са с нарушени човешки права. Член 25 от декларацията гласи, че всеки човек има право на жизнено равнище, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му здраве и благосостояние, включително жилище. Но енергийно бедните са лишени от това човешко право от гледна точка на това, че те не живеят в подходящи условия, като е доказано, че здравето и благополучието им са застрашени. Енергийната бедност има значение, тъй като има отрицателно въздействие върху здравето, благосостоянието, околната среда и економиката, а едва през последните години започна да се отделя повече внимание на темата. Изчислява се, че повече от 50 милиона домакинства в ЕСА са енергийно бедни, като поручванията показват, че ситуацията е особено неблагоприятна в юго Европа и новите страни членки и е най-висока в България. Като цяло, енергийната бедност представлява състояние, при което едно домакинство няма достъп до основни и подходящи за него енергийни услуги като отопление, охлаждане, осветление, готвене, пране. Липсата на достъп може да се прояви или като пълна липса на физически достъп до услугата, т.е. липса на връзка с електрическата мрежа, или като неспособност на домакинството да плати за услугата. Няма универсална дефиниция нито такава, която да измерва равнището на енергийната бедност в Европейския съюз. Вероятно най-известното измеримо определение е това от професор Бренда Бордман, разработено през 1991 година и използвано като официална дефиниция в Великобритания до 2012 година. В него се казва, че горивната бедност, т.е. енергийната бедност, възниква когато едно домакинство не е в състояние да получава адекватни енергийни услуги за 10% от доходите си. Важно е да се отбележи, че тази дефиниция често се тълкува погрешно, особено от медиите, които разглеждат 10% като абсолютни реални разходи от дохода. Определението всъщност използва резултати от моделирани енергийни нужди, като изчислява разходите за тези нужди и сравнява получения разход с доходите на домакинството. Това означава, че е възможно едно домакинство да изразходва по-малко от 10% от доходите си за сметки за енергия, защото се нуждае от парите за храна, например. В резултат на това домакинството живее в студено и недостатъчно осветено жилище или няма достъп до друга енергийна услуга поради липса на средства. Друго важно нещо, което трябва да се отбележи е, че тази дефиниция, въпреки че говори само за отопление в повечето и ползвания, всъщност разглежда цялата енергия използвана в едно домакинство. Както споменахме, определението на Бордман беше официално използваното в Великобритания до 2012 г., когато е заменено с определението на Хилс. В основата си определението на Хилс е като това на Бордман, в смисъл, че разглежда харчове и моделирани енергийни разходи, но е различно в смисъл, че засяга изчисления оставащ доход, след като домакинството покрие необходимите разходи. Това определение казва, че енергийно бедни са унези домакинства, които, когато изразходват необходимата им сума за енергия, остатъкът от доходите им ще падне под официалната линия на бедност. Различните страни имат различни дефиниции за енергийна бедност кои като Обединеното кралство имат измерими такива, докато други имат по-описателни определения. Всички дефиниции обикновено използват един, няколко или всички видове показатели, изброени в доклада на Шоусърс от 2014 година. Показателите могат да бъдат субективни и качествени, като например, когато уязвимите лица заявят «Не мога да си позволя да отоплявам дома си адекватно». Те също могат да бъдат субективни и количествени, подадени от външни наблюдатели като социални работници, анкетьори и други. Има и обективни показатели, които не отчитат финансовото състояние, като влажност, мухъл, епидемиологични данни и други подобни. Крайната група са обективни показатели, базирани на разходите и финансите като цяло, т.е. дял на енергийните разходи от общия доход или разходи. Като цяло, повечето подходи се фокусират върху някои от споменатите показатели и се различават по обхват и по това дали са измерими или не. Бузаровски и Петрова посочват, че има различни фактори, които дефинират уязвимостта като ниско ниво на енергийна ефективност, непропорционално висока загуба на полезна енергия по време на преобразуване на енергия в дома. Друг такъв фактор е достъпът или ограничената наличност на енергийни носители, подходящи за задоволяване на нуждите на домакинството, както и гъвкавостта, невъзможността за преминаване към форма на получаване на енергийни услуги, която е подходяща за нуждите на домакинството. Гъвкавостта може да се разглежда и в смисъл на промяна на поведенческите навици в посока прилагане на съвети за пестене на енергия може да се разглежда и през модела Отговор на търсенето на електроенергия. Информиране какво има смисъл да правят домакинствата през и извън пиковите периоди. Допринасящ фактор е и липсата на информираност относно наличните програми за подкрепа и начините за ефективно използване на енергията в дома. Друг идентифициран фактор е несъответствието между енергийните нужди на домакинствата и наличните енергийни услуги поради социални, културни, економически или здравни причини. Въпреки, че в световен мащаб все още няма универсална дефиниция какво би могло да се разглежда като енергийна бедност, обикновено се приема, че основните причини за енергийната бедност са следните липса на финанси или ниски доходи. Лоша или ниска енергийна ефективност на жилището, на отоплителните уреди и системи, но също и на домакинските уреди, високи спрямо доходите или повишаващи се цени на енергийните източници и съответно увеличаващи се енергийни разходи, непропорционално високи енергийни сметки спрямо доходите, съчетани с невъзможността да се подобри енергийната ефективност или да се получат енергийни услуги в достатъчно количество спрямо нуждите на домакинството. Всичко това основно е резултат от липсата на средства или липса на достъп. Постигнато е съгласие, подкрепено и средица научни доказателства, че последиците от живота в бедност се проявяват като твърде студени домове. Домове с високи нива на влажност и течение и често видими плесени. Също много важно при топъл климат прекалено горещи домове. Всичко това е доказано до принася за болести физически и психически, глад и повишена смъртност през зимата. Хората, страдащи от енергийна бедност, често са с дългове, включително енергийни и са в постоянна заплаха от прекъсване на достъпа им до енергоисточници. В обобщение енергийната или горивна бедност в развитите страни се свързва главно с домакинствата с ниски доходи, които имат затруднения да поддържат домовете си топли на разумна цена. Нарастващ проблем, особено за южните държави, допълнително подхранван от климатичните промени е и невъзможността на домакинствата през лятото да охлаждат жилищата си колкото е необходимо. Други дефиниции, основно извън Европа и в контекста на развиващите се страни, категоризират като енергийна бедност, липсата на достъп до електричество или липсата на достъп до чисти енергийни източници, чисти горива или технологии за готвяне и отопление. Близо 40% от световното население разчита на твърди горива по данни на програмата на ООН за развитие от 2017 година. Като цяло е видимо, че енергийната бедност е сложен въпрос и че тя е присъствала и присъства в съвременното общество, макар и от сравнително скоро да се говори за нея. За да се разреши енергийната бедност е необходимо междусекторно сътрудничество, тъй като енергийната бедност е преди всичко социален проблем, който се нуждае от технически решения, но и поведенчески промени в посока пестене на енергия. В следващия урок ще се запознаем с политическия контекст в Европейския съюз относно борбата с енергийната бедност.